فضو الملعب فضوا لعالية النسب يا الاصيله بالمنصه العبي العب جدها صيته تنوم اسبه عرب بالكرم والطيب عز المنسي ايه هم عبد الله لعيلك يا الغلا المباخر ازرق العود وزهور بسمه اللوله تراحي بوهلا طلتك تزداد فوق النور نور طلتك تزداد فوق النور سبحات تفتخر وايلي من عروق صافيه تعتزيلا من تعزوت بالفخر عزوه العداد فيها كافيه بالفخر عداد لدار القصيد القوافي بسمهم فوق الشعر مجدهم والعز ما ينقص يزيد بالصداره كاسبين اكبر قدر بالصداره كاسبين اكبر قدر يا بنتذر من اليمين حضورك عالية مهرت بالحسني يوم تلعبي الفحي مثل المار الغالي الله بالسنع والزين ما حولك شدال، والصفات الطيبة والوافية، ما بقى للغيد من عقبك مجال، أشهد أن وصلك وقربك عافية، أشهد أن وصلك وقربك عافية، أشهد أن قربك ووصلك, ووصلك, ووصلك عافية، فضو الملعب لعائلة النسب، يا الأصيلة بالمنصة العبي، قدها صيته لك يا الغلا المباخر وزرق العز وزهور بزمها اللونه تراحبوها طلتك تزداد فوق النور نور طلتك تزداد فوق النور نور صيله في نسبها تفتخر واي من عروق صافيه تعتزي لمن من تعزوت بالفخر عزوة العداد فيها كافيه بالفخر عداد لها دار القصيد القوافي باسمهم فوق الشعر مجدهم والعز ما ينقص يزيد بالصداره كاسبين اكبر قدر بالصداره كاسبين اكبر قدر يا بنت دربين حضورك عالية مهرة بالحسن يوم تلعبي الفحي مثل المهار الغالية الله بالسنع والزين ما حولك جدال والصفات الطيبة والوافية ما بقى للغيد من عقبك مجال أشهد إن وصلك وقربك عافية أشهد إن وصلك وقربك عافية أشهد إن قربك ووصلك عافية قصايد شعرية حسب الطلب مواليد ملكة تخرج مدح